Větru, se ti. To máš pravdu. Vítr má opravdu obrovskou sílu. Dokáže lámat stromy, převracet auta nebo dokonce odnášet střechy. No jo, ale když má vítr takovou sílu, nedal by se to nějak využít náš prospěch? Víš, aby nám jenom neškodil, ale i pomáhal. Vítr je přece zadarmo. Ale vždyť to už přeci děláme. Neznáš větrný elektrárny? Jsou to takový ty vysoký větrníky. No jo. Na ty jsem úplně zapomněl, no ale není těžké tak nepředvídatelnou energii využívat? No těžké to určitě je, proto pořád využíváme energii získanou z větru tak málo. Víš co, pojď se mnou a já ti ukážu, kde je háček a jak na to. Tohle je exponát, na kterým si ukážeme základní věc. Proč má vlastně moderní větrná elektrárna jen tři lopatky určitého tvaru? Vidíš, to by mě zajímalo. Vypadá to totiž hrozně zvláštně. Tak pojď, vyzkoušíme si ten exponát. Moc se ti to teda netočí. Příliš mnoho dlouhých lopatek znamená příliš vysokou cenu a hmotnost. Možné by bylo ještě zkusit dvě lopatky. Ty by se však museli točit rychleji, aby dosáhly požadovaného výkonu. Tak by ale hrozilo jejich poškození. Navíc, rychlejší otáčky znamenají zvyšování hlučnosti. Aha, už mi to začíná být jasnější. Pokud to tedy dobře chápu, Tři lopatky správného tvaru a velikosti jsou takovou zlatou střední cestou mezi cenou, hmotností a únosnou hlučností. Je to tak? No a jak taková větrná elektrárna přesně vypadá? Hmm. Zkusím ti to popsat na následujícím obrázku. Tady se koukáš na to, jak vypadá skutečná větrná elektrárna. Musíme to vzít od začátku, tedy od betonového základu který drží celý stožár. Na úrovni země najdeme ještě zařízení na připojení k síti. Tělo elektrárny tvoří stožár, který dosahuje výšky až 100 metrů. Uvnitř je umístěn přístupový žebřík. Na stožáru je ještě umístěn mechanismus otáčení gondoly. To je ta část, ve které je umístěn generátor, převodovka a také elektrická nebo mechanická brzda. Tento mechanismus převádí energii větru na energii elektrickou. Samotné lopatce se odborněji říká list rotoru. Může být dlouhý až 85 metrů. No a ten je umístěn v mechanismu natáčení listu. To, aby se list mohl naklápět podle toho, jak zrovna fouká vítr. Ve středu mezi listy je pak umístěna hlava rotoru. A jak vůbec zjistíš, jaký fouká vítr? A kterým směrem? slouží anemometr, tedy vlastně větroměr. Vypadá jako zmrzlinářské lžíce na vařené natyčce. Paráda, děkuju, ale pamatuješ si, jak jsi říkal, že je tam ten háček? Nezdá se mi, že by to bylo všechno. No, problémy i v samotné přírodě. I když je vítr čistým zdrojem energie, nelze plně využít jeho potenciál. Větrná elektrárna nefunguje, když fouká příliš slabý vítr. Předpokládám, že když bude vítr příliš silný, tak se lopatky taky točit nebudou. Narážela jsi na to přitom nebezpečí poškození. Přesně. Samozřejmě záleží na tom, kam větrnou elektrárnu postavíš. No a kde je to teda nejlepší? Tak úplně nejlepší je to v přímořských oblastech. <laughs> tak zpátky na zem, tedy do České republiky. Tak u nás musíš ideální místo dost hledat. Tak. Jdeme na to? No, to teda pěkně děkuju, ale já nikam jít nechci. Mám ještě spoustu otázek. Uh, a proč teda? A jak? A nemůžeme třeba? Neboj, v příštích dílech ti vysvětlím, jak se tato energie využívá, na co si dát pozor a další zajímavosti. No, dobře, dobře.